أسألكم سؤال، ما هي أول عبادة؟ قبل الصلاة؟ قبل الصيام؟ قبل الزكاة؟ قبل الشهادتين؟ قبل الشهادتين؟ قبل الشهادتين أول عبادة؟ ما هي؟ معرفة الله أول حاجة اعرف من هو الله الله من هو من هو الله بتعبد من بتعبد الله من هو الله احنا منصلي منصو منذكي بس ما نعرفش من هو الله ولذلك صلاتنا لا بتامرنا بمعروف ولا بتنهانا عن منكر ولذلك صيامنا ما بيش له أثر في القلب ولذلك زكاتنا ما بيش لها تسكية في النفس ليش لأن احنا ما نعرفش من هو الله احنا نعرف الله الاس الكلمة ألف ولام ولام وها إحنا نعرف اسم الله كلمة الله الله إحنا نعرف الله الاسم الكلمة بس لو تعرف من هو الله لو تدرى من هو الله الله الله شخصيا الله مش الكلمة مش اسم الله مش هالاس الله الله شخصيا، لو تعرف من هو الله، اتعبده صح، احنا ما نعرف الله تربينا في مجتمع بيصلوا، صلينا، بيصوموا، صمنا، بيزكوا، زكينا، بيحجوا، حجينا. تربينا في مجتمع صلي حرام الذي ما يصلي يدخل النار صوم حرام الذي يفطر في رمضان عادة وليست عبادة قال الإمام علي العباد ثلاثة رجل يعبد الله خوفا من النار ورجل يعبد الله طمعا في الجنة ورجل يعبد الله ليس خوفاً من النار ولا طمعاً في الجنة ولكنه رأى أن الله عظيم يستحق العبادة فعبده أول حاجة اعرفوا من هو الله وبعده اعبدوه لا تعبدوش وانتم مشكم دارين منه هو، اول شيء اعرفوه وبعد عبدوه وما قدروا الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.